ove godine u Zona 21 predstavlja pet cikluse. Imamo jedan novi ciklus, to je bijeli ciklus, 24. rujna, otvaramo taj ciklus sa našim šefom Birgetom Davidovom Runcom. Želimo dati novi, novi novi zamah svima nama, svima nama je potrebna glazba i glazba je potrebna svima. Ona u čovjeka. Zagrebačka filtremonija čini ono što najbolje za znak s glazbom i stvara kvalitetnije bolje društvo. Pet ciklusa, crveni i plavi po devet koncerata, počinju od prvog sa u crvenom ciklusu sa maestrom Hagerom, otvaramo i onda e, osmog desetog e, plavi ciklus. E, imamo ovih ciklus koji otvaramo 22. listopada, o, rock rokem opera, imamo pet koncerata, Ubilježit ćemo godinu Astroja Piazole, u tom ciklusu imamo jednu novu operetu u OVS ciklusu koja se zove Moć ljubavi, inače praje poznati tako zaboravljeni džura Eisehut koji su ga u samislu stojiću nazvali Zagrebarski štraus, napravit ćemo tu premijeru i u Zagrebu, a u Rijeci. Imamo suradnju sa riječkim kasleštem, sa solistima, radimo to zajedno. Firstly I would like to express my gratitude to the musicians of Zagreb Philharmonic who decided to to se to select me as the chief conductor for the next season. It was I hope I can tell I can tell you that it was more than 85% of people who just trusted me and who wanted me to be not only conductor of Zagreb Philharmonic orchestra but also a person who will represent the orchestra in Croatia. In, in Europe. And this is why first what I did, I tried to organize a tour tour to Poland. And it will happen. Yes yesterday we get final and official invitation from Krakow Philharmonic. Yes, but it's cute. Really yeah, it of school big can't wait. the